días somos a norteantía e voltamos unha semana máis que a sección non se estrese Hoxe seguindo cos vídeos sobre a diversidade de nouras culturas vamos a falar das virxes xuradas de Albania ou Burdesas. Son mulleres que por diversas circunstancias deciden actuar socialmente, corrol correspondiente ao xénero masculino. Isto ten unha consecuencia, e é que teñen que deixar de lado a sexualidade. Teñen como obligación un voto de virxindade e de castidade, polo que non poden ter ningún tipo de relación insexual nin amorosa. Isto non implica ningunha transformación física máis alá de deixar o pelo curto e vestir de home. E así... Xa son respectadas pola comunidade. E onde viven as burdesas? Bueno, pois eh, as súas burdesas vivían en Albania, Montenegro e Kosovo, pero na actualidade só están contadas aproximadamente sobre 100 ou algunhas menos en Albania, e Xa son moi maiores, é un fenómeno que está desaparecendo. A pesar de que existían dende o século 15, Eh, pola aplicación do código CANUN que vos explicaremos máis adiante eh, aquí na, na zona occidental de Europa empezamos a coñecelas tra la caída dos regímenes comunistas nos Balcáns De onde proven o nome? Eh, proven do idioma albano e ven a ser o, o feminino da palabra home, home é eh, burra e O femenino da palabra home e burdexa. Sin embargo, en, en Montenegro fano con virgine, que significa virxe, por eso son as virginezas. E preguntaredes vos, e por que se converte en, en burdexas? Bueno, basicamente por tres motivos. Un, que é a ausencia do herdeiro varón, polo tanto a muller que polo código canon non podía herdar, fai segurdesa, nous, por la ausencia dun pai de familia, que é unha figura que todavía está moi arraigada en Albania, e tres, se hai un rexeitamento dun matrimonio concertado. Hasta fai pouco en Albania seguían existindo os matrimonios concertados e a única maneira de romperlos era facéndose segurdesa. De feito, polo código Canum, se rompías un matrimonio contratado sen facerte burdexa, podía haber venganzas de sangre. Por tanto, como vedes, eh, as molleres deciden facerse burdexas en contextos familiares e sociales moi particulares. Ademais, eh, segundo diñas as mulleres, que se volveron burdexas, É unha maneira de ter máis liberdade, de ser libre nunha sociedade que é moi patriarcal, indo hoxendía, polo tanto, é a única maneira de ter marcha de maniobra como muller. De feito, nas montañas do norte da Albania, as diferencias de xénero siguen sendo moi grandes entre homes e mulleres. Siga habendo cousas de homes e as mulleres non as deixan votar libremente non conducen coches e eh, outra serie de cousas que ven dunha sociedade patriarcal, como xa dixemos. Ademais, está moi mal visto que este a solteira e que viva sola. Para rematar, deixamos unha descripción e información de interese para ampliar. Esperamos que vos gustase o vídeo, así que dades like se vos molou e suscribídevos.